Povesti este la ramp după declaraile lui Daniel Morari, nu, ia aminteți exact. Procurorii au aplicat protocolul sub Morari. Fostul procuror, E falsă, Daniel Morari, a declarat, pentru blogul jurnalistei Sorina Matei. Imediat după ce i s-a adus la cunoștință, sublinieră protocolul se.3.i.puc punct, a anuncat-o pe la ora codruca covesii, procuror general la acea vreme, ce nu îl va respecta, unele dintre dispozicii încă când legea. Într-o intervenie la Europa FM, Efad n -a contrazice. Susinăm ce protocolul de colaborare a DNA cu Serei s-a aplicat atunci când Daniel Morar a condus DNA. Cu domnul Morar am avut mai multe convorbiri telefonice. Nu-mi doresc să intru în polemic cu dânsul. Sunt convins că a vrut să le murească într-un anumit fel lucrurile i probabil. Nu i le amintete exact. Protocolul care a fost semnat în 2009 cu SRI a fost aplicat în DNA. El a fost comunicat în DNA imediat după semnare. Cu aprobarea procurorului subliniere F al direcției, s-a dispus multiplicarea sublinierei s-a comunicat tuturor procurorilor din subordine. A fost distribuit procurorilor din subordine pentru luarele acunosubliniere TINC. Ulterior procurorii din subordine au aplicat acest protocol, sunt în arhiva instituției numeroase adrese semnate chiar de cetred domnul Morar, adrese trimise la SEREI în temeiul documentului semnat. Deci există dovezi scrise ce acest protocol s-a aplicat. Apoi, singura observație pe care a făcut-o din la momentul încheierii protocolului sublinierei discuțiile referitoare la acest protocol nu a vizat legalitatea protocolului, ci practic Zna dorea să aibă un protocol direct cu SRI, iar comunicarea cu SRI să nu se fac prin procurorul general, ci în mod direct. S-a constituit un grup de lucru care a elaborat un proiect de protocol. Acest proiect a fost distribuit tuturor structurilor de parchet. În 2009, lucrau cam 2500 de procurori în România. Toți au citit protocolul, au făcut observații scrise. Unele au fost chiar inserate în protocol. Acest protocol a fost aplicat de mii de magistrați timp de șapte la opt ani de zile, nimeni nu a făcut vreodată vreo sesizare ce ceva ar fi nelegal. Mai mult, domnul a exercitat atribuții de procuror general, dumnealui dacă considera ce protocol nu era legal putea oricând să-l denunce. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, a declarat Covesi. Covesi a adăugat: Cei alte instituții au avut protocoale cu SRE înainte de 2009? Existau mai multe protocoale semnate cu SRE. anume, un protocol semnat în 2003 între dnai care se aplica de deci, CETRE DNAI, care a fost denunat prin acest protocol semnat în 2009, a existat și un alt protocol semnat de parchetul general ISRI, un alt treilea protocol semnat de parchetul curii de apel ISRI. Deci, Aveam trei protocoale anterioare 2009 semnate cu SRI. Erau secrete la acel moment, nu înțeleg de ce sunt secrete acum. Dacă acel protocol din 2009 a fost declasificat, de ce nu putem declasifica pe cele anterioare, a spus Covesi, aducând că protocolul din 2009 nu a fost o noutate în justiție. Cât despre protocolul S.3.I.N., Efadna a spus că protocolul era unul de cooperare instituțională, nu de colaborare, care din punct de vedere juridic, înseamnă altceva. Nu există nociunea de echip mixt în acest protocol, ci nu există nociunea de colaborare, ci cooperare. Punct sigur ce era necesar protocolul. Nere. În 2009 erau structuri de parchet care nu aveau un reportofon, nu existau echipe de interceptare la structurile de parchet. S-a simțit nevoia de a exista un astfel de protocol și de a armoniza procedurile. Nu este vina procurorului ce la acel moment intercepturile se făceau exclusiv de SRI, așa cum era stabilit de XAT. La acel moment trebuiau găsite soluții pentru a ne îndeplini obligațiile. Acest protocol nu a dat drepturi în plus acestor două instituții, ci a vrut să creeze practici unitare, a mai spus Covesi. Efadna a susținut ce nu i-a trimis protocolul lui Traian Besescu. Ca procuror dna, eu nu i-am trimis acest protocol. Ca atare, nu pot să vă spun ce a cunoscut sau nu a cunoscut, pot doar să vă spun ce acest protocol nu a fost trimis preintelui în funcție la acea vreme, a spus Covesi.